Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túró résztvevőket is. Nagyon örülök, hogy megtiszteltek minket a jelenlétükkel. A Problem Prevention Holding, röviden PPH, a Honor Trade Részvénytársaság, a Nyílt Akadémia és a Tanoda 2000 Kft. közös rendezvényén. Én Farkas Névet vagyok, a PPH egyik vezetője. Én Farkas Tibor vagyok, a PPH egyik vezetője, másik vezetője. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt, itt nálunk mindenki tegezi egymást kortól és nemtől függetlenül. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú Mesterkocs és Boldogság Specialista a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Ő az egyik legelismertebb Mesterkocs, személyiség és képesség szakember. 1984 óta Budapesten él családjával, feleségével Mariannal kiegyensúlyozott, boldog családi élete van. Két fiú gyermeket neveltek fel. 1987 óta foglalkozik emberekkel. 1991-től szervez embereket, és azóta van saját szervezési csapata. 1993-tól vezet embereket. Több pénzintézet vezetője volt a múltban. 1996-tól kezdett a spirituálitás felé nyitni. Jelenleg Magyarország egyik legnagyobb független spirituális szervezetének a vezetője. Irányításával a PPH négy különböző területen lett piacvezető. Nincs még egy olyan ember Magyarországon, akinek a vezetésével négy különböző területen lett egy szervezett piacvezető. Vezetésével már több százer ember vett igénybe valamilyen élhetőbító lehetőséget. Személyesen eddig sok tízzer ember képzésében és vezetésében vett részt. Ő nem egy olyan tanító, aki úgy akar az embereken segíteni, hogy az élete közben romokban hever. Csak olyan dolgot tanít, amit használ is. Szedlacsik Miklós tele van erővel, lendülettel és energiával, amit az egyéniségén keresztül tud a leginkább kifejezni. Gyakran úgy érezheti, magára van utalva küldetésével, de valójában rengetegen követik őt. Ötleteket, inspirációt és útmutatást várnak tőle azok, akik körülötte élnek. A végső felelősség azonban mindig az övé. Olyan ő, akit lehetetlen eltántorítani belső elhatározásától. Teremtő erővel rendelkezik. Képes bármit megvalósítani, amire igazán vágyik. Soha nem hagyja magát lefékezni vagy megállítani. Olyan hivatást választott magának, ahol lehetősége van megélni az egyéniségét. Nem szereti, ha mások mondják meg neki, hogy mit csináljon. Akkor van jó helyen, ha nagy rajta a felelősség, mert inspirálja őt arra, hogy a legjobbat hozza ki magából. Szedlacsik Miklós olyan ember, akinek hatalmas ambíciói vannak, amiket sikere kell vinnie. Mivel felvállalja az egyeniségét, olyan tud lenni, mint egy szállnyoló rakéta. Nem hagyja, hogy mások, vagy az életek körülményei határozzák meg, hogyan éljen. Egyedül ő felelős azért, hogy milyen életet él, és ennek az életnek a megvalósításában az egyénisége felfedezése és korlátoktól mentes megélése a kulcs. Nincs félelme, kétsége vagy kifogása, ami megállíthatná őt, hogy bármit elérjen az életben, amire vágyik. A teremtő erő Szedlacsik Miklós egyik erőssége. Számára elképesztően fontos, hogy az élete minden területén képes legyen önállóan megállni a helyét, az, hogy a saját kezében tartsa az élete irányítását, ahelyett, hogy átherítaná a felelősséget másokra. A teremtés azt jelenti, hogy a gondolatait kitartó munkával és befektetett erővel képes valósággal változtatni. A megértés is szedlacsik mikról Az életében különösen fontos szerepet tölt be a körülötte lévő dolgok működésének megértése. Fontos számára, hogy mélyére tudjon ásni mindennek, amivel kapcsolatba kerül az élete során gyakran fordulnak hozzá tanácsért, amire igyekszik mindig megfelelő megoldást találni. Az ambíció is Szedlacsik Miklós erőssége. Nagyon fontos területei az életének azok a célok, amik elérésért megküzdhet. Soha nem elégszik meg kis célokkal. A kitűzött céljai megvalósításáért képes minden szükséges erőt latba vetni. A céljait úgy tűzi ki, hogy azok egy magasabb eszme megvalósulását is szolgálják. A felelősség is Szelecsik Miklós erőssége. Ő, egy olyan emberi fel, ő az emberi felelősség mintaképe. Olyan eszmék vezélik az életét, amik emberek millióinak életét változtathatják meg örökre. Képes feltétel nélkül hinni az emberek jóságában és felelődési képességében. Teljesen másfajta nézőpontból látja az élet dolgait. Az emberek felé teljesített szolgálat az egyik alapeszméje az életének. Képes háttérbe szorítani a saját akaratát, és egyéni érdekeit azért, hogy mások életén segíthessen. Ezt az erőt úgy tudja használni, hogy nem csak egyénileg segít, hanem tömegesen juttatja el a segítség az emberekhez, így csodákra képes. A vezetőnk több különleges médiumi képességgel rendelkezik. Többek között kapcsolatot tart az égiekkel küldetése, az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni vezetőnket, Szedlacsik Miklós mesterkócs, hogy jöjjön és tartsa meg a képzést. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Ugye elhangzott, hogy tegeződve tartom a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Mennyire vagytok elégedettek azzal, ami a világban folyik? Hm? Főleg itt Magyarországon, mert ugye és a környező országokban, akik elsősorban ugye itt élnek. De hát amúgy az egész világra nézve mennyire vagytok elégedettek? semmi mi a baj? tessék? elnyomás van? Uh -huh. időseket kérdezném hogy régen jobb volt? szabadabb volt az élet mint mondjuk az elmúlt másfél évben ugye ez nem kell túl idősnek lenni hogy az ember választ adjon <gül> és szerintetek jó felé halad a világ? ki az aki szerint nem jó felé halad a világ? oké okay. és szerintetek mi lesz hogyha a jó emberek nem tesznek semmit? A gonosz eluralkodik a Földön és az jó lesz, hogyha még jobban eluralkodik a Földön a gonosz? Hm? És annak mi lehet a vége szerintetek? Mi lehet a vége? Gondoljátok végig. Tehát a Föld lakosságának 80%-a az jó ember. És mit tesznek a jó emberek azon kívül, hogy a saját túlélésükről gondoskodnak? és a gyerekeket számítsuk le, mert ugye mondhatják azt, hogy egyes szülők, ugye akik még szülők és kiskorú gyerekeik vannak hogy a kiskorú gyerekekről is gondoskodnak, de azon kívül mit tesznek azért, hogy jobb irányba haladjon a világ? tehát a saját túléléseden kívül mit teszel, hogy jó irányba haladjon a világ? nem kellene valamit tenni? ha lehetőséged lenne arra hogy tegyél valamit hogy jobb irányba haladjon a világ akkor vajon tennél valamit? vagy hagynád hogy csak hát ha mások tesznek? ugye jó kérdések ezek nem? hát lehet hogy azt gondoltad eddig hogy nincs lehetőség arra hogy az ember valamit tegyen de van lehetőség van lehetőség, hála Istennek eljött az az időszak hogy lehet tenni azért hogy egy jobb irány vegyen az emberiség és ne abba az irányba haladjon amit eddig, amiben most halad na nézzük meg hogy mit lehet tenni ennek érdekében, jó? pillanat, mindjárt mutatom először is nézzük meg hogy mit csinálunk, jó? ugye elhangzott, hogy én elég régen foglalkozok emberekkel 87 óta és az is elhangzott, hogy 91-től van saját csapatom és 93-tól tanítók, vezetek embereket és 11 éve foglalkozunk emberek fejlesztésével de egy különleges módon foglalkozunk vele, olyan tudást adunk ami a bolygó szinten jelenleg páratlan tehát páratlan, milyen tudást hogy az emberek lássák azt hogy mi az életük értelme elfogadják az életük értelmét, mert ez fontos hogy a saját életed értelmét képes legyél elfogadni és elindulj az életed értelme felé amiért ide leszülettél azért és ezt bárki meg tudja csinálni tehát ez az alap dolog hogy az életed értelme felé haladjál nem az az életünk értelme hogy felnőttünk, majd legyen családunk, majd legyen gyerekünk, ez fontos, nem mondom hogy nem fontos, de nem ezért születtél le? ja kimegyek a képből, jó? egy kicsit akkor fordítok rajta és akkor már nem megyek ki, jó igen szóval lényeg az hogy nem ezért születtünk hogy családunk legyen mondom ez fontos, az is fontos hogy fölneveld a gyerekedet ez mind fontos, az is fontos hogy megfelelő életminőséget él, ez is fontos tehát ami számodra megfelelő, tehát ez, ez fontos tehát kell hogy az ember egy olyan életet éljen, amivel viszonylag elégedett. De nem ezért születtünk. Tehát nem azért születtünk, hogy a faj fenntartás vége. Azért az állatok születtek. Meg a növények. Oké? Okay? Az ember nem a faj fenntartásért született. Hanem a fejlődésért a saját fejlődéséért született de saját fejlődést egyedül gyakorlatilag nem lehet megvalósítani, a világ történelemben nem volt még olyan személy beleértve Buthát és Krisztust is akik saját maguk egyedül fejlődtek volna mind körülvette magát csapattal Oké? Mind, kivétel nélkül. Mert igazából, ha az ember csapatban van, akkor képes arra, hogy mások tapasztalatából is tanuljon. Nem csak a sajátjában. Oké? Okay? Képes arra, hogy olyan dolgokat is lásson másokon keresztül, amit ő sose tapasztalt volna meg egyéb esetben tehát olyan fejlődést tud az ember csapatban elérni, amit egyénileg soha, soha tehát én is éltem úgy hogy nem volt csapatom, de felnőttként tehát ugye onnan számolom a felnőtt évemet, amikor elkezdtem éveimet, amikor elkezdtem dolgozni. Tehát ugye valószínűleg minnyáján onnan számoljuk a felnőtt éveinket, amikor elkezdtünk dolgozni. Tehát fizetésért. Pénzért kezdtünk el dolgozni. S volt egy tíz éven nekem is, amikor nem volt saját csapatom. és tudom mi a különbség, nehogy azt itt hogy nem tudom mi a különbség, hogyha az embernek van csapata vagy ha nincs csapata tehát én is megértem. és szerinted mit mondanék hogy melyik a jobb mikor az embernek van csapata vagy nincs csapata? hát nyilvánvalóan azt fogom mondani hogy az a jobb ha van csapata de milyen csapat? nem egy kényszer csapat, hanem egy önkéntes csapat, érted? egy olyan csapat akik saját akarútokból a csapatnak a tagjai és nem semmilyen kényszer hatására oké? Okay? saját indíttatásból csapattagok tehát lényeg az hogy a fejlődéshez de hát nézzük meg mi, miért beszélek én a fejlődésről tehát van egy általános küldetése az embernek ez az általános küldetés elég furán fog hallatszani, tehát, hallani, tehát furán fogjátok hallani azért fura mert nem sokat szoktak erről beszélni, nem sokat tanultak erről az emberek az iskolából azt is lehet mondani hogy semmit, az embernek az az általános küldetése hogy egy magasabb létformába tehát egy magasabb, egy fejlettebb egy létformába visszakerüljön nem az ember, nem ez a test, hanem ami bennünk lakozik amit úgy hívnak hogy lélek, a lelkünk tehát a lelkünk lejött a földre tanulni, belebújt a bőrbe, oké? Okay. Mikor megszülettél, mikor anyukát hasából kibújtál, mikor az első levegőt vetted. Akkor belebújt a lélek a testedbe. És ezért lett értelmes a tested, mert van benne egy fantasztikus lény amit úgy hívnak hogy energialény tehát nem testben lévő lény hanem nem testi lény, nem anyag hanem energialény egy olyan energialény amely szuperintelligens amit mit jelent? azt jelenti hogy korlátlan tudással és képességgel rendelkezhet de ameddig ebben a testben van addig korlátozott a képessége és korlátozott a tudása meg a lehetősége is természetesen és egy olyan küldetése van minden egyes embernek hogy egy olyan létformába kerülhessen ahol szabadon kibejár a testbe, mint lélek, és ezáltal szabadon fejlődhet, mert most a fejlődésünk, a testünk miatt korlátozott, oké? Okay? méghozzá igen-igen korlátozott, de akkor is gondoljátok végig és ezt valószínűleg tudjátok, hogy az agykapacintásunknak a körülbelül 3-10%-át használja az ember tehát van akik többet, van akik kevesebbet de a többség az a kevesebb szám felé hajlik sajnos pedig gondold bele miért ne használhatnánk 10% fölött mint egyesek a bolygón oké? Okay? Tehát sajnos ez van, hogy az emberi test, az korlátozza a tudást. Képzeld el, hogy benned van egy olyan lélek, amely nem akkor teremtődött, amikor leszülettél ide a bolygóra. Hanem ugyanis másfél millió éve a Világegyetemben nincs lélekteremtés a teremtőből lett a lelked érted? a teremtő része a lelked tehát a teremtő minden egyes lélekben megosztotta önmagát és a benned lévő lélek meg a melletted ülőben lévő lélek sőt a bennem lévő lélek is ugyanabból a teremtőből származik ugyanaz a lélekről van szó, ugyanarról a lélekről tehát közelebbi, a lelkünk közelebbi rokonságban van mint két iker oké? Okay. megosztotta a teremtő magát milliárd milliárd évekkel ezelőtt kezdte el tehát számszalatilag nem kifejezhető tehát a Földön gyakorlatilag most jelenleg nincs akkora szám ahány évvel ezelőtt ezt elkezdte és befejezte a lélekteremtést másfél millió évvel ezelőtt oké tehát a magyarul a te legalább másfél millió éves de valószínű hogy ennél jóval öregebb és hova lett a tudásod? hol az a másfél évnyi tudás vagy másfél millió évnyi tudás? az meg volt sokáig addig még nem jöttél le ide a Földre mint lélek és mikor lejöttél ide a Földre bevállaltad azt hogy törlik azt a tudást miért kell törölni? mert egy újszülött test került be az a lelked, amelyik akár sok millió éves tudással rendelkezett. Képzeld el, ha most ezzel az ésszel, amivel vagyunk, be kellene menni egy csecsemő testbe. Beleőrülnél? Mindnyájan beleőrülnénk. Érted? Ezért, hogy ne örüljön bele az ember, amikor bekerül a lélek, akár az előző életi tudásával ebbe a csecsemő testbe, ezért előtte, leszületés előtt kitörlik a tudását de ez gondold végig mit jelent? ez nem kitörlés csak önmagában hanem ez olyan ez száz évvel ezelőtt vagy ötven évvel ezelőtt nem lehetett volna elmagyarázni az embereknek ez olyan mint mikor a számítógépről lemented az adatokat és azt vissza tudod tölteni tehát amit lementette tudást az elmúlt évmilliókban az emberek tudásából azt mind ki, -ki vissza tudja kapni ha felkerül a magasabb létformába oké? Okay. most gondolj bele leöltél x évtizedet és szereztél y tudást gondold végig hogy mennyit szerezhettél mondjuk évmilliók során hogy nem ennyi tudásod van a szóciher? tudod mire képesek azok a lelkek? ahova tartunk, ahova kellene tartanunk arra hogy például egy bolygót megteremtsenek vagy egy napot de egy napot könnyebb megteremteni mint egy bolygót főleg egy olyan bolygót amelyen, mint a Föld amin élet lehetősége van tehát egy olyan bolygót megteremteni amelyiken élet is van az sokkal bonyolultabb dolog mint akár egy napot megteremteni és gondold végig az összes bolygót a világegyetemben az összes anyagot olyan lelkek teremtették mint ami benned van és akkor megkérdezhetnéd hogy miért jöttél ide le? nagyon egyszerű a válasz két okból először is azért hogy jobbá váljon a lelked vagy ez az ok? tehát tényleg azért hogy jobban válj, tehát magyarul ez egy iskola tehát a földbolygó az egy iskola, de én inkább óvodának nevezem jó, <gül> most jelen pillanatban nem sokára iskola lehet, ha, nézzük meg mikor jó, ha létrejön az aranykor, na akkor jutunk iskolába, addig óvoda, oké? Okay? tehát az azt jelenti hogy mi a másikok? lejöttél segíteni azoknak akik itt rekedtek, világos ez? tehát lejöttél segíteni azoknak akik itt rekedtek a bolygón és nem tudnak kiszabadulni a reinkarnációs körfolyamatból. tehát ugye valószínűleg tudod mit jelent az a reinkarnációs Folyamat azt jelenti hogy meghal az illető majd van egy létközi állapot majd újra születik majd megint meghal majd megint van egy létközi állapot majd újra születik és ez folyamatosan ezt csinálja és gyakorlatilag hordoz karmát karmákat egyik életből a másikba na most ebben az életben le tudod tenni a karmáidat le tudod tenni a karmáidat És az ember képes letenni a karmáit akkor a következő életében már nem karmákkal születik. És egy olyan tudás szinten tudsz eljutni, tudás szintre tudsz eljutni, akkor egy másik létformába kerülhetsz. Ahol képzeld a másik létformába, nem csecsemő testbe kerül be a lelked hanem egy felnőtt testbe, egy fiatal felnőtt testbe, ami azt jelenti, hogy onnan szabadon kibe tudsz járni, abból a testből. mehetsz belőle, mint lélek, visszatérhetsz, mire szükséges a test, és mire nem kell a test, egy anyag létrehozásához, milyen anyag? Emlékeztek, tanultuk, hogy periódusos táblázat, na ott vannak benne az anyagok, onnan kezdődik az anyag, hogy hidrogén, emlékeztek? És vannak olyan anyagok, amit a Földön nem is ismerünk, mindegy, ez részletkérdés. Szóval lényeg az, hogy a lélek az képes az energiából anyagot teremteni, ha erre megvan a szakértelme, a tudása. Oké? Okay? és mihez kell a test? például egy gép létrehozásához már test kell érted? tehát hogy létrehozzunk mondjuk egy több anyagból lévő valamit ahhoz már test kell de magához az anyag létrehozásához nem kell test tehát amikor a fentieknek testre van szükségük akkor belépnek lélekként a saját testükbe, amikor nincs szükség a testre akkor kilépnek a testükből például a lélek olyan sebességgel utazik ami azt jelenti hogy mondjuk ha egy lélek kint van a testéből és a következő pillanatban mondjuk a föld túlsó felén szeretne lenni akkor a föld túlsó felén van ha egy következő pillanatban mondjuk a világegyetem másik felén szeretne lenni, akkor a világegyetem másik felén van. A lélek ilyen sebességgel utazik. És ezt elmagyaráztam a múltkor egyik képzésben, hogy ez hogy történik, emlékeztek? Ha jól emlékszem, ez a szemináriumon volt. Jó, tehát még azt is tudjuk, hogy ez hogy történik? Hogy hogy lehet ilyen sebességgel közlekedni? azt tudjuk hogy az anyag az nem tud ilyen sebességgel közlekedni, az anyagnak a közlekedési sebessége az eléggé korlátozott jó tehát egy érdekes dolog például az is hogy ott is van egy hierarchia odafönt és amikor az ember bekerül a fenti létformában, tehát a magasabb rendi, rendű létformában akkor az is megtörténik hogy ugye neked voltak előző életeid sőt lehet hogy ez az első életed itt a Földön tehát ez azt jelenti hogy lehet hogy már többször megjelentél a Földön de nem következő életként hanem az azt jelenti hogy mit tudom én pár évszázaddal ezelőtt már itt voltál, most megint születtél ide mert bevállaltad és abban pár évszázadban meg felső létformaként működtél, érted? tehát ami azt jelenti nyilván nem mindenki van így, sőt a többség nem így van sajnos hanem a többség az úgy van hogy reinkarnálódott tehát valószínűleg nem az első élete az amit itt történik, tehát a reinkarnáció az azt jelenti hogy hoztuk a karmánkat is szóval lényeg az hogy most gondold végig hogy itt vagyunk mi emberek és meg tudjuk azt csinálni ami még soha nem volt a történelm során hogy tömegesen egy magasabb létformába kerülhessünk soha nem volt és ezt tudod minek tud köszönni? tehát minek köszönhetjük? a technikának a technikának köszönhetjük azt hogy tömegek kerülhetnének be a magasabb rendű létformába mert a technika segítségével most például a világ túlsó felén engem online élőben ugyanúgy ahogy te hallgatsz ugyanúgy hallgatnak vagy néznek, érted? ami annyit jelent hogy a tudást át lehet adni a tömegeknek egyszerre mit gondolsz? butha miért nem tudta megváltoztatni a világot? Jézus miért nem tudta megváltoztatni a világot? mert nem volt kezében ez a technika, világos ez? tehát nem volt olyan technikája hogy ő beszélt mondjuk a a gecsemáni kertben érted? és közben a világ másik felén hallották érted? és most lehetőség van arra hogy emberek tanítsanak embereket a világ bármely pontján helyezkednek el akkor is érted? igen ám csak nem mindegy hogy mire tanítjuk az embereket vagy mindegy Hát olyan dolgokra kell tanítani őket először is amivel az életüket jobbá tudják tenni világos ez? és minden olyan terület amin az életen, mű, életed működik arra van olyan tudás hogy azt te meg tud oldani érted? van! akármilyen gond, probléma legyen van megoldás érted? és meg tudod oldani, nyilván tudás nélkül nem tudod megoldani de ha rendelkezel a tudással és figyelsz arra hogy használd is akkor meg tudod oldani, érted? na most gondolj bele most te abban hiszel amit neked eddig tanítottak? minden ember abban hisz amit eddig tanítottak neki lehet hogy ő nem tanításnak vette, akkor a tévéből informálódott <gül> csak most mondtam valamit, érted? de abban hisz amit hallott, látott stb. érted? gondold végig addig amennyit most tőlem hallottál, vajon az nem jobb hit? gondold végig? hát szerinted melyik a jobb? hogy azért születtünk mint az állatok hogy egy fajt tartsunk fenn vagy azért születtünk hogy egy magasabb létformába kerüljünk? ami azt jelenti hogy isteni létforma, tudod mi az isteni létforma alja? az angyali létforma, a hierarchiában az angyali létforma a legalacsonyabb szint márpedig azt tudod vagy nem tudom mennyire tudod hogy az angyalokat lehet érzékelni tudod mivel? gyertyával és erre van technika hogy hogyan lehet gyertyával érzékelni az angyalokat. Mikor az angyalok megjönnek, és jeleznek, hogy megjöttek. És nem ne mond azt, hogy hiszem, ha látom, mert én megtapasztaltam, mert én se tudtam, hogy ez így van, és elmondták, hogy mit kell csinálni, és szépen megjelentek az angyalok. Érted? Na most lényeg az, hogy az angyalok most milyen szerepet töltenek be a Földön az angyalok jelenleg segítő szerepet töltenek be az emberek számára mit csinálnak? például megmentenek olyan helyzetbe hogy ne történjen veled baleset oké? Okay. például megmentenek hogy ne hajj meg és megszervezik azokat a helyzeteket, na ez még fontosabb megszervezik azokat a helyzeteket amit neked meg kell élni szuperúl dolgoznak <gül> egyébként és minden helyzet ami veled történt pontosan látható hogy szervezet volt hogy szervezés előzte meg, érted? a legbonyolultabb helyzetet kell látni még a leginkább, érted? hogy megszervezték és minden emberrel akivel történik olyan dolog sőt akár több emberrel történik egyszerre, akkor keményen dolgoztak az angyalaik világos ez? tehát az angyalok azok egy negyedik dimenziós lények, 7 dimenzió van mi a harmadik dimenzióba tartozunk és ez úgy működik, hogy fölfele nem érzékeljük a dimenziókat, föntről lefele viszont igen tehát a negyedik dimenziós angyali lények érzékelik az embereket, világos ez? tehát lefelé érzékelnek és lényeg az, hogy a Földön általánosan az angyali lények azok negyedik vagy ötödik dimenziós lények oké? Okay? de a többség az negyedik dimenziós na most gondold végig itt vagyunk emberként és most van egy olyan időszak ami átmeneti időszak ez az átmeneti időszak 2012. december 23-ával kezdődött tehát 22-ével befejeződött egy korszak tehát még egyszer 2012 december 22-vel befejeződött egy korszak most egy olyan átmeneti korszak van amit úgy hívnak hogy kiválasztódás korszaka tényleg úgy hívják tehát most választódnak ki azok az emberek akik maradnak a Földön és beteljesítik az aranykort vagy nem választják ki magukat és akkor mi lesz velük? ugye én elhangzott hogy kommunikálok a fentiekkel, küldenek nekem információkat, kérdezek és válaszolnak és elmondták a fentiek hogy van egy kézbolygó elkészült az univerzum szélén, az univerzumunk szélén pontosabban, egy földhöz hasonló bolygó ahova azok az emberek kerülnek, akik nem választják ki magukat oké? milyen körülmények közé? technika nélkül, jó? de nem lesz technika, tehát nincs technika milyen korszakot írtunk a bolygón amikor nem volt semmilyen technika? kőkorszak, így van kőkorszak, jó? tehát kőkorszaki körülmények közé, tudod emlékeztek kőkorszaki szaki lehet az ember Flintstone, <gül> oké? Okay. jó tehát és ez nem vicc ez komoly ennek meg van az oka hogy miért tehát mi emberek ha nem emeljük föl a rezgésünket akkor itt útba vagyunk az univerzum ezer részén, tényleg egyszerűen az alacsony rezgésünkkel útban vagyunk, világos ez? tehát meg kell ember emelni az emberiség rezgését, az emberiség rezgését pedig akkor lehet megemelni ha jól csinálják a dolgaikat, érthető ez? tehát az élethelyzeteiket helyesen kezelik a problémáikat megelőzi, ha jön egy probléma ne mégis és mégiscsak mert hibázik, hibázni ugye emberi dolog akkor az ember simán megoldja, tud segíteni másoknak ezekben, célokat tud képes, meg, képes megvalósítani, érted? Tehát azért dolgozunk, hogy az emberek képesek legyenek szeretetben, békében együttműködve élni de ez mondom egy átmeneti korszak lesz, amiben most vagyunk, illetve nem lesz hanem van, de az aranykor is csak egy átmeneti korszak Érted? Az aranykor a földi létforma és a fenti létforma közti átmeneti korszak. A mostani átmeneti korszak pedig egy elnyomásmentes korszak, azt hívják aranykornak, és az elnyomás korszak a közti átmenet. Világos ez? Ami azt jelenti, hogy sajnos addig, míg elnyomásmentes korszak lesz, aranykor, addig még lesznek elnyomok miért kellenek az elnyomók? csak hogy tisztában legyünk ezzel azért hogy kiválasztódj érted? mert ugye van egy ilyen mondás hogy teher alatt nő a pálma így van teher alatt nő a pálma tehát teher alatt választódik ki az ember érthető ez? tehát ha nincs az embereken teher és addig míg nem volt rajtuk teher érdekes módon tök jól el voltak a saját bőrükben, érted? nézd meg nem jól mondom képzeljétek el a létszámunk tavaly márciustól idén márciusig ugye tudjuk hogy az alatt szépen covid volt egy év alatt annyit nőtt mint előtte 9 év alatt érted? miért? mert bejött tavaly márciusban a teher és a teher létrehozta a növekedést az emberek elméjében, érted? az igényt arra hogy annak ellenére hogy ez van a világban mégis valamit tenni kellene hogy jobban érezzük magunkat, érted? és úgy tudsz tenni azért hogy jobban érezd magad hogyha tudod hogy minden helyzetre mi a megoldásod, világos ez? 11 éve mióta ember, külső embereket, mert előtte vezetőket tanítottam mióta külső embereket tanítok nem tudtak az élet és az ember működésével olyan kérdést föltenni amire ne kaptam volna max. 3 percen belül választ érted? tehát nem én tudom a választ, kapom a választ világos ez? pedig azért gondold végig rengeteg kérdést föltettek <gül> ezzel a 11 év alatt Most gondold végig, melyik lenne jobb? Nem teszünk semmit, vagy pedig tanulunk, fejlődünk és segítünk másoknak, hogy tanuljanak, fejlődjenek Én életemben több dolgot csináltam 91-től kezdtem el olyannal foglalkozni amivel én úgy ítéltem meg hogy embereknek tudok segíteni és ezért is szerveztem azóta, hogy van saját szervezésű csapatom de én nem látok a bolygón ehhez fogható foglalkozást tehát ennél szebb foglalkozást, nem az előadás tartásnál, nem a tudás átadással, értem? tehát az embereknek átadni lehetőséget biztosítani arra hogy tanuljanak, fejlődjenek, nem az a kérdés hogy kitartja az előadást hanem az a kérdés, érted? hogy az emberek fejlődjenek, ez a kérdés tehát nehogy azt hidd hogy, hogy hogy nem lennék szívesen hallgatóság oké? Okay? nehogy azt hidd Sokáig csináltuk azt, hogy mások is tartottak előadást, mert akkor még nem ezen a területen adtuk át a tudást, érted? És én szívesen ültem hallgatóságként, és mondjuk egy napos képzésen, vagy két napos képzésen tartottam egy-két óra képzést. Semmi gondom nem volt vele, pedig azokat a képzéseket én mind meg tudtam volna tartani, de átadtam és most is szívesen átadnám nektek a tudás átadást, ha tudtok helyettesíteni világos ez? Hát semmi gond nincs ezzel tehát lényeg az hogy milyen területeken, nézzük meg milyen területeken tehát nem tudom mennyivel tudnál ezzel a célal azonosulni gondold végig hm? olvast el remélem hátul is látni, mennyire tudnál azonosulni? Hm? az a szervezet az igazi szervezet amelynek van közös célja, az nem szervezet az csak ilyen mondva csinált valami aminek nincs közös célja, mi nekünk az a mostani célunk hogy olyan tudást adjunk át az embereknek, nem a tudás a kérdés, a létszám a kérdés a tudás nem kérdés, minden tudás megvan ahhoz, ami ahhoz kell hogy az aranykorba kerülhessenek az emberek világos ez? nem ez a kérdés, hanem az a kérdés hogy ki e ez a kérdés, és mennyien nyílnak ki? világos ez? vagy akik már kinyíltak veszik-e a fáradtságot hogy tanuljanak? mennyi idő? a képzés minden szerdán és vasárnap van képzésünk szerdánként 6-4-10-ig, vasárnaponként pedig fél től 4 9-ig van egy, egy, minden egyes hónapban egy olyan napunk amely 11-től este 6-ig tart jó? tehát az egyik vasárnap az előre meghatározottan az egész évre 11-től este 6-ig tart tehát az megnézed nem túl sok az heti szinten azt mondja durván 7 óra képzés a 168 órából Hány százalék? hát vagy nincs 5% érted? és ha kihasználsz egy másik lehetőséget a tudás mellett ha te itt tanuló vagy hozhatsz tanulókat oké? Okay? és ha itt hozol tanulókat akkor létrehozol egy csapatot, ez lesz az egyik előny és pármekkora a csapatod lehet mert nem csak azt számít hogy te mennyi tanulót hoztál hanem az is számít hogy a tanulóid mennyi tanulót hoznak meg a tanulóid tanulói mennyi tanulót hoznak, világos ez? tehát ugyanúgy ahogy most az összes tanuló közvetlenül, de a többsége közvetve hozzám tartozik ugyanúgy létrehozhatsz egy csapatot, érted? a nagy csapaton belül és van még egy előnye a mai világban ez még eléggé fontos kérdés az, hogy akik hoznak tanulókat azok tudnak részesedni az összes tanulónak a teljesítményéből akik a csapatukban vannak, az azt jelenti hogy a mi a teljesítmény? a tanulók szervezése a teljesítmény, világos ez? tehát gondold végig a tandíj 75%-a tehát amiért itt tanulnak a tanulók a tandíj 75%-a az visszakerül a szervezőkhöz ami azt jelenti hogy nekik jutalék, tehát jutalékba megkapják, érthető ez? nem találsz még egy olyan szervezetet amely a munkásainak a bevételének a 75%-át visszaadja miért nem találsz? oké itt nálunk nem munkások vannak hanem tanulók vannak akik akarnak szerveznek, akarnak nem szerveznek, világos ez? És van egy karrier is ráadású az azt jelenti hogy jelenleg 12 olyan szintű elismerés van amit már teljesítettek bizonyos emberek tehát karrier szintek Jelenleg 12 olyan karrier szint van, ami már teljesítve van. Érthető ez? És természetesen nagyon sok olyan ember van, aki, mit tudom én, a kettes vagy hármas vagy négyes vagy ötös vagy hatos stb. karrier szintet teljesítette. És ez mit jelent? Hogy akik minél magasabb karrier szintet teljesítettek már, annál több jutalékot keresnek és egy bizonyos karrier szint után már a fő tevékenységük vagy a fő bevételi forrásuk innen származik na most én sokféle tevékenységet ismerek főleg azért mert régen nagyon sok céges tárgyalást lebonyolítottam cégvezetőkkel de én nem találkoztam még olyan etikus tevékenységgel mint amit most végzünk a tanulók szervezésénél nincs etikusabb tevékenység miért? nézzük meg hogy miben segít, jó? tehát van 10 életterület minden embernek 10 életterülete van, nem biztos hogy mind megéli de akkor is ennyi van nem 15 meg nem 5 ha valakinek kevesebb van, több nem lehet, valakinek kevesebb van az azért van mert azokat az életterületeket nem éli tehát például valakinek nincs párja akkor a párjával kapcsolatos életterületet nem éli, nincs gyereke akkor a gyerekével kapcsolatos életterületet nem éli a nincs szülei szüleivel kapcsolatos életterületet nem éli, stb. stb. világos ez? tehát van ez a tíz életterület és mindben tudunk tudást nyújtani, bármi gondod, bajod lehet bármelyik életterülettel és nem csak úgy hogy kérdezel hanem a képzéseken tanítjuk és nem csak azt hogy na milyen rosszul csináltad eddig ezt a részét az életednek, csináld így, nem oké? Okay? hanem megmondjuk a pontos módszert hogy hogy juss el A-ból B-be, világos ez? tehát ez eléggé egyedi mert azt nagyon sokan megmondják nagyon sok tanító hogy mit csinálsz? nem jól? és hogy így kellene csinálod, aha és hogy jutsz el oda? és ha elmondják esetleg hogy hogy jutsz el B-be A-ból akkor ez mennyibe kerül? Hoppá. Nem tudom, tudod-e, hogy a személyes tanácsadások az hol? Milyen árban kezdődnek? Az úgy kezdődik, hogy óránként 5000 forint. Nem itt nálunk, máshol. Akik itt tanulnak, ha személyes tanácsadást igényelnek, az 0 forint. Mondom 0 forint. óránként, jó? egyébként mondom 5000 alatt te nem kapsz személyes tanácsadást 5000 forint óradíj alatt oké? Okay? ilyen területen amin dolgozunk még a 35000 forintos óradíj is jellemző oké? Okay? na most akkor nézzük tovább mennyibe kerülnek a képzések? tehát ha valahol elmész bármilyen képzésre hát úgy vannak meghatározva a képzések, hogy mondjuk képzés tehát konkrét képzés hogy mondjuk mit tudom én mondjuk egy 6 órás képzés tudtél hogy nem úszod meg 10 forint alatt de az olyan hogy módszert nem ad csak képzés azok ilyen motivációs képzések amelyik módszert nem adnak azok motivációs képzések azok csak motiválnak de tudás, tényleges, használható tudást nem adna tehát 10.000 forint a legkevesebb egy 6 órás képzésért na most nálunk az óradíja a képzésnek 330 forint bár ettől eltér az első hónap mert 660 forint óránként havonta 30 óra képzést gyújtunk tehát havonta az azt jelenti hogy 4 168 óra az most így fejből nem tudom kiszámolni, és abból mindössze 30 óra. Tehát nem szakadnál bele egy kis tanulásba. <gül> Oké. Okay. Jó, és bekerülnél egy olyan csapatba, ahol pozitív emberek vannak. Érted? Egy olyan közösségben nem a problémákról beszélgetünk, hanem a megoldásokról, érted? ha fölmerül egy probléma akkor ott a megoldás, érted? egy olyan közösségben ahol az ember töltődik és nem leszívják, érted? egy olyan közösség ahol van miről beszélni, érted? nem arról beszélünk ami nem tudunk változtatni hanem olyan dolgokról ami létrehozza bennünk a változást, érted? nyilván a pozitív változást az emberek miről beszélnek? hát most a legbár most nem annyira mert most mindenki nyaral, most akkor nyaralás a téma ugye? de most arról hogy ő beszámol hogy hova megy nyaralni attól neked miből lesz jobb? Hm? neked attól jobb lesz hogy ő elmondja hogy hova megy nyaralni vagy hol volt nyaralni? attól mennyivel lesz neked jobb? gondold végig? ha itt beszélgetnek az emberek olyanokról beszélgetnek ami hasznára válik a másiknak világos ez, nem csak szórakoztatásról szól az élet sokan azt gondolják na azért születtünk hogy szórakozzunk ma és az mennyibe kerül? csak úgy kérdezném hát a legtöbb ember nem tud annyi pénzt keresni mint amit el tudna szórakozni gondold végig? tehát olyan dolgokról tudunk beszélni végre emberekkel egy közösségben, közösségben ahol a közös a cél tehát akkor beszélhetünk közösségről ha közös a cél ha egyfelé haladunk ami változást hoz létre az életünkben, érted? Pozitív változást. És ez egy csodálatos dolog. Szóval itt van tíz életterület, és ezt a tíz életterületet gyönyörűen létre tudjuk hozni úgy magunk számára, hogy mindig azt tesszük, ami az adott helyzetben ideális. Érted? Miért? Mert van az embernek tudása hozzá. És ha Netántá hibázol, mert hát hibázhat az ember. Akkor sincs nagy baj, mert ki tudod javítani a hibázást. Érthető ez? Jó, azért mit csináljuk ezt a dolgot, mert ez mindig fölven. Miért pont mi? Meg miért pont a Szedlacsik az amelyik az egészet ugye irányítja, vezeti, kitalálta stb. stb. hát mert nekem volt egy olyan látomásom álmomba ahol ebben megbíztak, nem most, tizen évvel ezelőtt, érted? ebben megbíztak, kik? fentiek, konkrét egy fentiről beszélek mert nem többen voltak, mert egy volt, érted? Miért? Mert előtte már megcsináltam három piacvezetői pozíciót más területeken, érted? Miért? Azért mert a szervezés nekem a kis van, érted? Tehát nem csak az van a kis ujjamban hogy hogy kell emberekkel bánni hanem hogy hogy kell embereket szervezni az is. Tehát nem véletlenül. Megnézed, nem, az, nem csak az a fontos, hogy valaki nagyon jó koponya legyen, hanem az is fontos, hogy jól tudjon szervezni. És azt, amit mondjuk feltalált, tegyük föl mondjuk Tesla, tudod mi bebukott bele? Hogy nem tudtál adni a találmányait. Pedig a világ legnagyobb feltalálója volt. tehát az, az is fontos, hogy az ember képes legyen arra, hogy ne csak tanuljon, ne csak használja az életében hanem továbbadja azt a tudást, amit megismert, amit használ érted? tudod mi a legnagyobb, jaj menjünk tovább akkor ezen minél előbb minél több ember elinduljon a lelki fejlődés útján mi az, hogy lelki fejlődés? Ide majd mindjárt visszatérünk. Mutatom a lelki fejlődést. Hol van? Itt van. Hoppá. A lelki fejlődés én indul. Tehát ez a legtöbb ember az alsó egy-két, egyes és kettes lelki szintre született. Az aranykorba a hatodik lelki szinten tudunk bejutni és az aranykor azt a célt tűzte maga elé hogy a hetedik lelki szintre kerüljünk de a hetedik lelki szintre csak elnyomásmentes környezetben tudunk felkerülni oké? és sajnos elnyomásos környezetben az ember még tartósan a negyedik lelki szinten sem tud megmaradni csak akkor, ha minél jobban elszigeteli magát az elnyomásos környezettől. Tehát az ember sajnos úgy működik, hogy egy alkalmazkodó lény. És alkalmazkodik a saját környezetéhez. És ha te olyan emberekkel kommunikálsz folyamatosan, akik nem akarnak fejlődni, és a hülyeségeikkel traktálnak téged, akkor ne csodálkozz hogy nem fejlődsz, érted? nem véletlenül akik magasabb létformába kerültek azok régen azt csinálták hogy fogták és remetévé váltak kizárták magukat az emberek közösségéből vagy elmentek mondjuk zárdába vagy elmentek kolostorba érted? Miért? Mert ott olyan emberek voltak, mint ők, akik nem a hülyeségükkel traktálták egymást. Érted? Most gondold végig, egy ember fogja és neked arról beszél, hogy neki mennyi búja baja van. És te nem tudsz megoldásokat adni, egyébként sem azért beszél veled, hogy megoldásokat adjon, hanem csak, hogy kipanaszkodja magát. Tudni, hogy ettől te nem fogod jobban érezni magad. Az hocihel. Ezt úgy hívják, amikor valaki csak úgy panaszkodik, úgy, hogy nem vár segítséget, meg úgy úgyse hallgatna arról, akinek panaszkodik, azt úgy hívják, hogy elnyomás. Érted? Éppen elnyom az téged Tudod, mit csinál? Elszívja az energiád. Azt csinálja, ezt úgy hívják, hogy energia vámpír. Érted? és ma nagyon jellemző az emberekre ez észrevettétek? hogy úgy panaszkodnak és ha megkérdeznéd tőled most, azért panaszkodsz hogy vársz tőlem valami segítséget, Á, de hogy hát csak ezért hogy valamiről beszéljek vagy azért hogy elvegyem az energiát, nyilván ezt neked nem fogja mondani tudod de hogy ez az ok ez hód biztos no szóval nézzük tovább tehát négyes szinten sem tudnak megmaradni azok az emberek akik hagyják hogy leszívják az energiájukat, érted? tehát ezért kell egy közösség akivel egy, egy, egyre többet van az ember ahol nem fogják leszívni az energiáját sőt töltik, érted? tehát feltöltődést kap mint most például nem voltunk kettő napot a rokonságomnál, ugye pénteken mentünk ugye édesanyám az Tiszabecsi születésű én itt gyerekeskedtem minden nyáron Tiszabecsem. és ugye lementünk és azt mondták akikkel találkoztam ugye még van egy csomó unokatestvérem hála istennek Tiszabecsem van a többsége és azt mondták hogy akikkel találkoztunk hogy Hát milyen jól érezték magukat velünk. <gül> Oké, okay, tehát az embereknek kell, hogy olyan közösségben, olyan emberekkel legyenek, akik nem lezívják őket, hanem töltik őket. Érted? Tehát kell, hogy valahova tartoz. Érted? Kell azzal hogyha itt tanulsz akkor azzal elindul a valahova tartozás, azzal hogyha élőben nézed az előadásokat amit nézhetsz személyesen vagy nézhetsz interneten keresztül élőben az élőadást mint amit most megy ki az élőadás és a világon strana szét, tengeren, óceánon, túlon is nézi, most, itt veletek, oké? Okay? és az azt jelenti hogy ő ben van mert egy közösségben, mert rendszeresen ugyanabban az időpontban nézi szerdán és ugyanabban az időpontban nézi vasárnap az előadásokat de ha netántán nem tudja megnézni akkor sincs gond mert ott van felvételen a videó két hónapig még fönn és meg tudja nézni vagy akár le tudja tölteni és meg tudja nézni a videót vagy meg tudja nézni a hanganyagot, mert ugye hanganyag formájában is ugye folyik az előadás és az is főleg van felvételben tehát nem gond hogy mikor nézi meg az ember az előadást hogyha Netántán nem tudja abban az időpontban amikor sugárhúztuk az előadást tehát az azt jelenti hogy rugalmas, gondold végig nincs olyan hogy mit én elkötelezünk téged hogy nem most neked itt kell tanulni ha nem tetszik akkor is hónapokat vagy éveket, nem tetszik abba hagyod nincs mit vesztene, tudod mennyi a havi képzésnek az ára? a 30 óra havi képzésnek az ára? nem a díjmentesről beszélek a fizetősről 150 ezer forint nem az ára értéke bocsánat az értéke tehát 150 ezer forintos képzést kapsz, azt mondja, hogy mikor is kap? Vagy, vagy, tehát 150 ezer forintos képzést kapsz 9800 forintért. Érted? Jó, az első hónap ettől eltérne 19700. Az visszaosztott 30 órával kijön a 660 forint, vagy kijön a 330 forint a 9800nál illetve valamivel kevesebb, de az most ebből, ebből a szempontból pár forint nem számít tehát most én azért jöttem ide hogy hogy erről egy kicsit többet megtudjatok és a második részben részt tudtok venni akkor hogyha szeretnétek részt venni érted díjmentesen, betekintést tud, tudtok látni a tényleges képzésbe pedig most olyan képzés kezdődött éppen szerdán, vagy mi van ma? ma van, akkor szerdán igen, jó? tehát szerdán ami a hangulatjavító coach képzésünk, coach azt jelenti hogy ember és jobbító, legalábbis a mi értelmezésünkben, hangulatjavító és akkor ennek olyan tudást adunk át két hónapban amit sehol nem kapsz meg, bolygó szinten. tehát ezeket a képzéseket én állítottam össze a 33 éves tanultak és tapasztaltak alapján oké? Okay? tehát ezért mivel én állítottam össze máshol ehhez nem tudsz hozzáférni, érted? csak nálunk jó hogy gondolkozz de ne sokáig, miért? mert? ugye most ez egy akciós díj amit elmondtam és akkor adunk garanciát, árgaranciát hogy nem, van egy 35 hónapos árgaranciánk de csak azoknak akik nem húzzák halogatják a döntést tehát természetesen 35 hónap alatt lesznek áremelések és ha te húzod halogatod akkor rád ez nem vonatkozik akik nem húzák, halogatják, nincs mit veszítened, próbáld ki én azt javaslom neked hogy próbáld ki három hónapra, a három hónap az gyakorlatilag nem egész 40 ezer forint oké? próbáld ki, nem kell egyszerre befizetni a három hónapot, fizetheted nyugodtan havonta semmi gond, próbáld ki, nincs mit veszítened, jó? és nem majd próbáld ki kifogást lehet keresni hogy jó most ezért nem, meg azért nem, meg azért nem ha most találsz kifogást találsz két, két hónap múlva is vagy fél év múlva is vagy két év múlva is érted? azt tuti tehát jobb valamit előbb elkezdeni, csak mondanám hogy kilenc évnyi tudás szükséges az aranykorba jutáshoz minimum tehát minimum 9 évnyi tudás tehát tanulás oké? Okay? és mi lesz azokkal, így befejezésként, mi lesz azokkal akik Opa. mi lesz azokkal akik azt gondolják hogy nekik nem kell fejlődni, ők olyan szupermenek hogy nekik nem kell Akik nem hajlandók lelkileg fejlődni, tudást és módszereket elsajátítani az aranykorba kerüléshez, mi lesz velük? Tudjuk, aki a testét nem táplálja, az meghal, ugye tudjuk. Tehát a testet táplálni kell. 2012. december 23-tól, aki elutasítja a lelki táplálékot, azaz nem akarja a fejlődést, a lelki fejlődést. Az nem éri meg az aranykorba jutást azt úgy hívják hogy kivonják az élők sorából, világos ez? de tényleg és ezt tapasztaljuk tudjátok hánya haltak meg azok közül akik nemet mondtak? vagy halogattak? ez most nem fenyegetés mindenkinek akinek csapata van ezt már megtapasztalta ha nem mondjuk egy kétfős csapatról beszélek érted? És aki már embereket szervezett, nem kis mennyiségben, mindenki megtapasztalta, hogy azt mondta, hogy ó, halagatok, vagy ó, hát még nem, még, még nem, még nem, még nem. És akkor fogták, ezt kivonták az élők sorában, Mit vacakolsz itt? Puf, kivonták. Tényleg? Ez nem fenyegetés, ez tapasztalat. Volt, aki fogta, abba hagyta a képzést, amit itt tanult, egy fél évet, vagy egy évet, abba hagyta, fél éven belül meghalt és nem egy ilyen példánk van, érted? és nem azért hagyta abban mert beteg volt Jó, <gül> hogy mondanám oké? Okay. tehát most tesztelik az emberiséget a nyomással, a teher alatt nő a pálma, ne felejtsd most tesztelik az emberiséget arra hogy ki az aki hajlandó fejlődni tenni azért hogy fejlődjön és ki az aki nem és miért pont itt? mert itt van legjobban összerendezve a bolygón a tudás világos ez? ami ahhoz kell hogy ez megtörténhessen már mint az aranykor érthető ez? köszönöm szépen a figyelmeteket, visszaadom a szót a házigazdáinknak és akkor ugye mondják még ők is hogy mit csináljatok itt a a következő részben, mert ugye részt vehettek, ha szeretnétek annak ellenére ugye, hogy még nem vagytok tanulók szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönöm szépen! Köszönjük Szedlacsik Miklósnak ezt a nagyszerű képzést. Civil foglalkozásom, gyógyszertári asszisztensként dolgozom, de azon vagyok, hogy minél inkább a PPH legyen a fő tevékenységem. Porcsalmán élek, férjemmel két kisgyermekünk van. Miért kezdtem el a Nyílt Akadémiánál tanulni? Négy és fél évvel ezelőtt találkoztunk a PPH-val férjem nagybátyja ismertette meg velünk, aki a vezetőnk is egyben, Baga Méri László, és ö, férjem kezdte el igazán, ö, elsők, elsőként ő kezdte el, és együtt, bocsánat, együtt kezdtük, de ő foglalkozott vele, ő hallgatta a képzéseket, nekem még akkor kicsik voltak a gyerekek nagyon, és majd ö, én is csatlakoztam idővel, és egyre többet-többet hallgattuk, és ahogy teltek a hetek, hónapok, egyre több tudást sajátítottunk el, és építettünk be az életünkbe, és az, azóta is, hát a fajuk, Miklós szavait, és a módszereivel igen-igen csak nagyot fordult az életünk, minden területe. Leginkább, leginkább a... Az anyagi helyzetünk, ami amit, észrevettük, hogy amikor komolyabban kezdtünk foglalkozni a PPH-val, és elkezdtük a szervezést. Ugye az volt az a célunk, hogy minél több embert, emberrel megismertessük, minél több ember élj át azokat a pozitív Jó. dolgokat, amiket mi átéltünk és uh, mikor elkezdtük és komolyan komolyan elkezdtük a szervezést, akkor, uh, akkor uh, kezdtek uh, jobbra, jóra fordulni, rendeződni az anyagi dolgok, a párkapcsolati dolgok, um, egészség, egészségileg is voltak problémáink, főleg nekem baleseti problémák voltak és uh, Mióta, mióta igazán komolyan vesztük, azóta hála Istennek nem, nem panaszkodunk, egyre, egyre jobb. Persze nekünk is vannak még problémáink, kisebb problémák, de így ilyen tudással, amit a Miklóstól kapunk, könnyen meg, meg tudjuk megondani. oldani. És értjük azt, hogy mit miért kapunk, mi miért történik velünk. Ha bármi történik velünk, azonnal uh, elkezdünk uh, gondolkodni, hogy akkor azt most miért is kaptuk? Mit is kell kiavítani? Hogy mit is csináltunk rosszul? És a másik dolog az, hogy ugye főleg én uh, elég nehezen vállaltam fel, mert uh, mivel ugye mindenki faluban él, a többség, aki itt van, ugye ismerik egymást az emberek, ismerik egymást az emberek és uh, elterjed uh, egy dologról valami, ami teljesen nem, nem, nem is uh, úgy van, a, nem is ismerik, nem is ismer, ismerik a PPH-t, és uh, ugye megbélyegzik az embert, hogy úristen milyen szekta, vagy mibe vannak ezek benne. És igen, így, így nehezen vállaltam fel nagyon az elején. És ez is, mikor kezdtem egyre inkább felvállalni, akkor, akkor is észrevettem, hogy egyre jobb és jobb ö, dolgok történnek velem. És ö, így, hogy egy ö, elég szép csapat áll már mögöttünk, mellettünk. Így ö, nagyon jó érzés, hogy van kire támaszkodni, ha a hétköznapok egy kicsit lejjebb viszik a hangulatunkat. Jó közösség. Egy nagyon jó közösség ha csak telefonon beszélünk egymással egy pár percet, már az, az annyira fel tudja hozni a hangulatunkat, az hogy hihetetlen. Felhozza. És mondják ők is a tanulóink, hogy, hogy hát olyan jó együtt beszélni egy kicsit, hogy annyira kivagyunk vagyunk cserélve teljesen utána. Úgyhogy ezt, ezt tényleg ja, tap, meg kell tapasztalni, mert most mi miájában mondjuk, hogy hidd el, hogy ez így van, ezt, ezt meg, kell, meg kell tapasztalni, hogy ez így van. Mit adott nekem eddig a Nyílt Akadémia kócsképzései? Hát igazság szerint elmondtam nagyjából ezeket a dolgokat, és én azt tanácsolom, hogy, hogy tényleg aki, aki érez egy kis késztetést, késztetést is arra, hogy, hogy jobbá tegye önmagát, jobbá tegye a világot, segítsen a embertársainak, az ne gondolkozzon, és kezdje el a képzést. Mert mi is nagyon sok helyen megfordultunk, több spirituális tanítót hallgattunk, követtünk, de ilyen változást az életünkben semmi, semmi, senki nem tudott előidézni. elérhető volt szinte mindenkit. Igen, szinte mindenkit követtünk. Hallgattunk, követtünk. És, uh, uh, mit mm, hát röviden, röviden ennyit szerettem volna mondani még. A civil foglalkozásom az eredetileg ugye informatikus. Porcsamáról jöttem, a családi helyzetem ugye van egy feleségem, csodálatos feleségem és két kisgyermekünk. Miért kezdtem a Nyílt Akadémianál tanulni? Jó kérdés, ugye egy vicc jutott az eszembe arról, amit ugye az előbb mutatta Miklós, hogy az ember hibázik, téved, és nyilván van olyan ember, aki nem téved, vagy aki nem hibázik. Mert én igazából nem ismerek ilyet. És az eszembe jutott egy vicc, egy rövid vicc róla. Tévedni emberi dolog, mondta a és lemászott a gyökérkeféről. Hát nekünk nem kell neked megélni azért. Ilyen, ilyen tévedéseket azért nem, nyilván nem kell megélni, de ugye mennyivel könnyebb, ha az embernek van ugye tudása és tapasztalata, és nem megy bele abba az utcába, utcába, amiben nem kell bemenni. Tehát megelőzheti az ember a problémáját, megelőzheti az ember a tévedését. És ugye itt fel, fent volt, kint volt az előbb a tíz élet terület, és Ugye végig gondolja az ember, hogy mielőtt itt tanultunk, hogy olvastunk különböző könyveket a legnagyobb tanítóktól szinte. Eladásokat hallgattunk a legnagyobb tanítóktól, aki elérhető volt az interneten, szinte mindenkitől. Jártunk különböző képzésekre, és valahogy mégis billegett a dolog valami jókat tanultunk, jókat hallottunk, de mégsem volt kerek, kerek egész. Valami nem működött. Nem tudtuk, hogy mi, és nem működött valami. És a múltkor mentünk a szemináriumra, itt pár, pár, pár tanulóval, és az autóba jutott eszembe, vagy ott egy olyan felismerés, hogy hát igazából, és, és most akarom ezt elmondani, hogy igazából velem az volt a probléma, hogy nem tudtam azt, hogy mit nem tudok. És ezt, hogyha az ember jobban belegondol, akkor igazából most négy év után, hogy itt tudunk, több mint négy éve, már tudom azt, hogy akkor mit nem tudtam. De akkor nem tudtam azt, hogy mit nem tudok, és az egy óriási probléma volt a számomra. Mert... Ugye itt Szelecsik Miklós olyan dolgokat tanít nekünk, ami eltitkolt tudás. Miért jelent az, hogy eltitkolt tudás? Máshol nem elérhető. Szó szóval szerint nem elérhető máshol. És ami most van nekünk, amit most tanulunk az el, a hangulathavító coach képzés, ez is egy olyan tudás, benne módszerekkel, ami eltitkolt tudás. Tehát én ezt nyilván nem tudhattam, hogy ilyen van, mert tehát nem tudtam, hogy mit nem tudok, tehát nem tudtam, hogy ilyen egyáltalán van, nem tudtam, hogy van tíz terület, és ugye a területen végig, ugye mindegyik területen jól kellene az emberek működnie. Ugye, jó működtem önmagammal szemben? Nem értékeltem le önmagamat? Nem, nem hibáztattam önmagamat? Vagy nem hagytam azt, hogy mások le Hagytam és hibákat követtem el. Akkor ott ugye a párom párommal kapcsolatban. Harmonikus volt a párkapcsolatunk mindig minden téren. Dehogyis, szó nincs róla. És még mind a mai napig ugye tanuljuk és gyakoroljuk, és egyre jobbá akarjuk tenni. Akkor a szüleimmel a kapcsolatom egyre jobb és jobb volt. dehogy is szó nincs róla. Tehát legjobb esetben is tagnált. Vagy gyereke, olyan gyerekeket, van ugye két kisgyerekünk, olyan gyerekeket ö, kezdtünk el nevelni, akik majd az életben jól tudnak boldogulni, és egy, egy ö, olyan életet tudnak élni, amit nem az át, ami nem az átlag emberek életet. Tehát egy, elmondhatják magukról majd azt, hogy én egy boldog, kiegyensúlyozott felnőtt vagyok? Hát egyáltalán nem így, nem így ö, indultunk el. Vagy másokkal történelmi kapcsolatom rendben volt? Nem voltak konfliktusaim, problémáim másokkal? Hát dehogy nem. Dehogy nem. Hogy, a, a, hogy a, mi a következő? A, a munka? A munkámmal? munkámmal sem tudtam hatékonyan bánni. Környezetemmel? Élő, életlen dolgokkal tökéletesen tudtam bánni? Mindig? Nem. Hatóságokkal? illetve a pénz az, a következik utána, azt hiszem, sorrendben a pénz, pénzügyek mindig rendben voltak az életünkben. A páromnak az arcára van írva, szerintem minden. Hát nem. Nem tudtam a pénzt, hogy nem keresni kell, hanem teremteni. Nem tudtam, hogy hogyan ta takarítsam meg helyesen. Nem tudtam, hogy hogyan gyarapítsam helyesen. csak ugye három dolog a pénzzel kapcsolatban. Aztán mi a következő? A hatóságok. A hatóságokkal mindig tökéletesen rendben volt az életünk? Nem. Nem. Dehogy is. Szó szóval is róla. De mióta itt italolunk, törekszünk arra is egyre jobb és jobb. És azóta már gyakorlatilag rendben vannak a dolgaink, ilyen téren is. Aztán ugye a legutolsó sorban a Teremtő. Talán az egyik legfontosabb. Hittem a Teremtőbe? Elfogadtam feltétel nélkül, és hittem benne, és kértem segítséget. Dehogy is? Éltem a, a többi ember hétköznapi életét, és fogalmam sem volt arról, hogy, hogy ezek a dolgok hogyan működnek valójában. És mindezek mellett, hogy az ember azt gondolná, hogy van annyi tudása, hogy képes egy boldog, kiegyensúlyozott, normális emberi életet élni. De, nem, de az az őszinteség, hogy nem volt meg ez a tudásunk és mind a tíz életterület, ami ugye itt kint volt, mind a tíz életterületben óriási problémáink és hiányosságaink, hibáink voltak. És hiába hallgattunk különböző előadókat, hiába tanultunk másoktól, egyszerűen nem ment. Nem működött. És mióta itt, itt vagyunk a PPL-nél és Sadecsek Miklóstól tanulunk, azóta kezdenek a dolgok egyre jobbá válni az életünkbe. Így van? Hát azóta és mit tanácsolok másoknak? Én halogattam az igazság, hogy a nagybátyám ő volt az, aki ugye nekem ezt a lehetőséget megmutatta, és mondta nekem, hogy nézzek meg egy előadást. Én persze elutasítottam. Nem. Tehát nem, majd, stb. halogattam. És az holnapokig így volt. Így van? Nem is tudom, hogy fél, fél évig talán nagyjából, vagy talán még több is volt. És egyszer valahogy úgy adódott, hogy mégis végignéztem egy előadást. És már az első előadás még végig se ért, én már akkor eldöntöttem, hogy itt fogok tanulni. Miért? Mert már az előadás közben felfedeztem azt, felismertem azt, hogy itt kaphatom meg azt a hiányzó tudást és módszereket és tapasztalatot, ami ahhoz kell, hogy egyre jobb, boldogabb, kiegyensúlyozottabb, harmonikusabb életet tudjunk élni. És megkaptuk? Akik itt ülnek tanulók, itt vannak már, hál' Istennek, egy páran tanulók, azok meg tudják ezt szerepsíteni, hogy igenis, itt megkaptuk azt a tudást, és folyamatosan kapjuk azokat a tudásokat. A szünet után a hangulatjavító kócsképzésünk fog kezdődni, Ö, bocsánat, a párom akar még valamit mondani? Csak annyit egy mondat, hogy azt kihagytam, hogy ugye mi is észreveszünk magunkon a változást, de egyre több, egyre több embertől kapjuk a visszajelzést, hogy, hogy ők is mennyire látják rajtunk a változást pozitív, irány, pozitív irányba. Ugye ami járunk minden hónapban a szemináriumra Pestre, és ott a nem a mi csapatunkban lévő tanulók is mondják, hogy hú, hát nem igaz, annyira látszik rajtatok a változás. És olyan jó érzés ezt hallani az ő szájukból is, hogy, Igen, hogy nem, nem az egónk mondja, hogy hú, milyen jók vagytok, vagy milyen jót csináljátok, hanem, hanem egy másik embertől halljuk ezt vissza. Na, nagyon jó Én érzés. Szabadság Miklósnak köszönhetjük. Kívánom, hogy tapasztaljátok meg ti is. Tehát a szünet után ugye a hangulatjavító coach képzésünk kezdődik. Ugye, ahogy mondtam, ez egy eltitkolt tudás, ebben most akik itt vannak különleges lehetőségük van, mert betekinthetnek ebbe az eltitkolt tudásba. Én mindenkit biztok, hogy tekintsem bele, tegyen egy próbát, és ugye, ugye Miklós elmondta, hogy mit veszíthettek, hogyha három hónapra mondjuk kipróbáljátok ezt a képzést, és, és belekóstoltok, hogy milyen is az igazából. Mert Addig én sem tudtam, és nem is tudhattam, meg nem is tudhattuk, amíg nem kóstoltunk bele, nem, nem indultunk el ezen az úton. Tehát mondhatták nekünk, hogy ez ilyen, meg olyan, meg olyan, de, de nem tudtuk, hogy milyen, ameddig meg nem tapasztaltuk. Úgyhogy bíztatok mindenkit arra, hogy, hogy nézzem bele, ilyen kivételes lehetőség, ugye akik itt vannak helyszínen, valószínűleg lehet, hogy többet nem lesz, nem tudjuk biztosan. Elméljük, hogy lesz, de, de nem tudjuk, hogy lesz, és az sem, hogy mikor. Tehát szünet után hangulatjavító kócs képzésünk lesz. Menjen, ha lehetősége van, akkor várjuk szeretettel. Ha úgy látja, hogy nem érdekli az anyátunk, örülünk, hogy részvételével megtisztelt minket, és akkor elköszönünk, szeretnénk elköszönni Öntől. Most pedig 25 perc szünet következik. Köszönjük. Köszönöm szépen.